الموت يأتي فجأة وليس له عمر فيا عبد الله استعد ومن اليوم وابدأ من اليوم تدريبا وأوصيك بهذا البرنامج أيها المبارك من اليوم عاهد نفسك ألا تترك صلاة فرضا ألا تترك تكبيرة إحرامها درب نفسك أيها المبارك الذي بقي على رمضان قريبا من خمسين يوما أو خمسين ليلة درب نفسك في هذه الخمسين القرار الأول لا تفوتني تكبيرة الإحرام وأتوضأ لكل صلاة وأقرأ كل يوم جزءاً واحداً جزءاً واحداً والجزء عشرين وجه يا عبد الله والله لو قيل لنا أن حرف القرآن بريال لختمناه في كل يوم مرة وكيف وهي حسنة والحسنة بعشر أمثالها ألف لام ميم ثلاثين حسنة من اليوم ثلاثين اقرأ جزءا ثم ابدأ بعد ذلك بعد مضي أيام تصاعد اقرأ جزءا ونصف حتى تستطيع أن تختم هذا القرآن العظيم في العشرين المتبقية من رجب اختمه أيها المبارك مرة أو مرتين ضاعف في حسناتك الأمر الثاني تدرب على الصدقة اجعل لك في كل يوم صدقة نعم ولو كرتون من هذا الماء وقيمته عشر ريالات تدرب أيها المبارك فإن من تدرب على الإنفاق ألفه وتلذذ به وبعضنا ما تلذذ به لأنه يرى أن, أن الإنفاق غرامة غرم وهو والله غن الوصية الثالثة أوتر بعد صلاة العشاء تدريباً إذا صليت العشاء وصليت راتبتها أوتر بركعة أو بثلاث ثم بعد ذلك رحل هذه الصلاة إلى قبل النوم وزد ثم إذا تلذذت بها اجعلها في الثلث الأخير من الليل واجعل الساعة بدل ما تستيقظ على أذان الفجر قبله بثلث ساعة توضأ ثم صلي ثلاثا خمسا وترا ثم استغفر الله قبل أذان الفجر وازدد في ذلك ستصل بإذن الله إلى منتصف منتصف شعبان وأنت بإذن الله قد ألفت الطاعة والرسالة الأخيرة بادر بادر بإخراج الغرماء من قلبك واتصل بعد الآن بعد خروجك بمن بينك وبينه شحناء وقل عفى الله عنك وعفى الله عني ولا تفتح ملفات السنين الماضيات فبعضها أيها الأحباب يزكم الأنوف وبعضها ايها الاحباب سجل كتبه الشيطان عفى الله عنك اخطات انا ام اخطات انت حتى تجد لذه للطاعه واكبر سبب اخرج اللذه من قلوبنا ان القلوب ليست سليمه اللهم اختم بالسعاده اجالنا واجعل خير الاعمال اواخرها وخير الايام يوم ان نلقاك اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضبان ولا تقبض ارواحنا الا وقد أَرَيْتَنَا منازلنا من الجنان اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين